Parlaré de la història de la ciutat molt concentrada en el, en el que s'anomena barri bòtic. I m'interessa posar de relleu a eh, la participació de les dones en la, en la construcció de la vida. I això vol dir fonamentalment la construcció de la vida quotidiana. A mi no m'explica massa allò, Wow, aquesta història de grans sorolls i grans espaces i crec que explica poc en definitiva i que té una utilització política, i quan parlo de política vull dir de política partidista. que a partir també d'aquestes imatges fotogràfiques que han aportat dones i homes del barri, com darrere de cada foto eh, també et remet a una història més col·lectiva de la ciutat.